میں چیف کمشنر آف پاکستان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی اپنی نشست سے نیچے اترائیں اس سے پہلے کہ پاکستانی لوگ آپ کو بےعزت کر کے اتار دیں ہم بیرون ملک رہنے والے پاکستانی پاکستان میں رہنے والے رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ محب وطن ہیں ہم نے جب بھی عمران خان نے یا عیدی صاحب نے پکارا آگے بڑھ کر ڈونیشن دی جب ہم پاکستان میں تھے تب بھی اور اب جب کہ ہم وطن سے باہر ہیں تب بھی آپ کے پی ٹی اے کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد تو گھر کے ایک ایک فرد دیں بلکہ یہاں رہنے والے ہر پاکستان نے ڈونیشن بھیجی کل سے بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم نواز شریف جیسے اور آصف زرداری جیسے لوگوں کو ڈونیشن دیں ان کو کوئی ڈونیشن نہیں دیتا ان کو بیرون ملک سے فنڈنگ آتی ہے